عمري ما ايقلت للناس عمري ما يجلت للناس محتاج اوف اوف, أوف, أوف, أوف أخ اخا اخا اخ عيوني كل البلا من جن يا عيوني عمري ما قلت للناس محتاج هسه اتنازلت محتاج اشوفك لا تقول الظروف لا تقول الظروف معانده وياي ظروف معاند اكثر من ظروفك من اشتاق من اشتاق احط يدي على قلبي اطمن عليك اطمن عليك انت بمكانك واذا عني بعدت معناها ما عيش لان قلبي يدق بس علشانك لان قلبي يدق بس علشانك أنا بخير بس مو زين، أنا أشتاقية تنام، أنا أشتاقية تدري المن، ناسو هو. ما كحيت ما بي لقيت انسان يسمع حزني لو غريت ما بي اعيش اسبوع اموري ما بي اعيش اسبوع جبران وعجد جبروني يا خالي جبروني أنا جبروني وعشت هالقد صار لك يومين ما عاجبني خاف بطلت وبعد ما تحبني صار لك يومين ما عاجبني خاف بطلت وبعد ما تحبني لعب قلبي أفتا غير بمكاني لعب قلبي وخايفاني أفتا بقلبي قلبي وخايفاني خافجه غير بمكاني احكي لي فدوه شبيك لتعذبني احكي لي عيني لتعذبني استريحون الاعزاز